ישנות על העצים השואלים ישנים במאורות היפופותם ישן לו באגם והדובים ישנים במאהרות וגם את, וגם את כך לאט ישנה פתאום וגם את יפה אחת שני ילדה עם שיר ועם חלום הילדים ישנים בתוך מיטה כביש ישן על הקורים והעייה ישן על הגבעות וגם את, וגם את כך ישנה פתאום וגם את יפה אחת שני הלדה חלום The ישן is sitting in ישן chair. The woman ישנים על on the couch. The children are sitting on the שומר And the dog נו מילך ינדה שלי יפה עם כוכבים וניצנוצי מרון וגם את, וגם את כך לאט ישנה פתאום את, יפה אחת שני ילדה, שיר באימ חלום וגם את קח לאת במיטה חלמת לחלום וגם את יפה אחת ישנה צוחקת לך פתאום